مساء الخير. النهاردة هنعمل مع بعض غرزة. هنبتدي بعدها فردي من السلاسل. تاني سلسلة من الابرة. هنعمل غرزة منزلقة. الغرزة اللي بعدها هنعمل هاف دبل او نص عمود. الغرزة اللي بعدها هنعمل منزلقة. وبعدها نص عمود. وهنكرر بنفس الطريقه لغايه اخر السطر هننهي السطر وهفضل نطلع الدور السطر الثاني نعمل سلسله نلف الشغل هنعمل أول حاجة سليب ستيتش أو منزلقة وبعدين هاف دبل أو نص عمود نكرر سليب ستيتش هاف دبل وننهي بهاف دب وكده نكون خلصنا مع بعض غرزه الايفن موس يا رب تكون عجبتكم ونتقابل ان شاء الله المره الجايه مع السلامه